السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في حلقة جديدة على قناتكم خادري جوب اذا اخواني اشكركم جزيل الشكر على وصولنا للمئة مشترك وان شاء الله باستمرار دعمكم لي سنصل لالالف لي مشترك اذا اخواني في هذه الحلقة ولاول مرة على قناتنا اسجل لكم بتطبيق رائع جدا يبحث عنه الجميع نعم اخواني خاصة اصحاب المحتوى فهذا التطبيق اسمه بيغو فهو متوفر في متجر جوجل بلاي وطبعا رابط التحميل تجدونه في وصف هذا الفيديو إذن إخواني فهذا التطبيق تم إصداره منذ أشهر قليلة وحصل على مليون تحميل فهذا التطبيق لتتعرف عليه جيدا تابعوا معي هذه الحلقة إذن إخواني كما تلاحظون فهذه واجهة التطبيق العديد من مقدمات الفيديو طبعا يمكنك هذا التطبيق من حصولك على مقدمه فيديو جيزة وما عليك الا انت الا وضع صورتك التي تود القيام بوضعها في مقدمه الفيديو يا اخواني هناك العديد من مقدمات الفيديو ولذا لا اريد ان اطلع عليكم هذا الفيديو ساقوم فقط بشرح لكم طريقه وضع الصوره وطريقه او شرح التطبيق باكمله فما فكما تشاهدون اخواني فما قم بالضغط على اي مقدمة فيديو طبعا طبعا اخواني فقمت بتنزيل بعض مقدمة الفيديو وعند عندما تقوم اخي المشاهد بتنزيل التطبيق وتقوم بالدخول فهناك مقدمة فيديو بدون و ومقدمة فيديو اخرى يجب عليك تنزيلها اذا أه كما تشاهدون اخواني أه فكل في مقدمة فيديو اسفل مقدمة أه تلك المقدمة أه يعطيك عدد الصور طبعا الصور التي أه تريد وضعها في تلك المقدمة هنا كما تشاهدون في اخواني في هذه المقدمة علي وضع ثلاثة صور طبعا تقوم بوضعها بالدخول الى الصور الخاص بي كما تشاهدون اخواني اختار اي صوره او توضع فقط كما تباحثون اخواني يا اخواني عند انتهاء من وضع الصور فقط تقوم بالضغط على امك حتى يقوم بالولوجي إلى الصور الخاص بك انت حصلت على مقدمة فيديو جائزة هنا لك اخواني العديد والعديد من مقدمات الفيديو قم الضغط هذه قم باختيار الصوره طبعا فقط للتوضيح اخواني طبعاً إخواني, طبعا اخواني منكم من سيسايد العلامة المائية او اسم التطبيق في اعلى المقدمة كما تلاحظون فطريقة إزالتها فهي بسيطة للغاية فقط قم تنزيل اي تطبيق خاص بالمونتاج على سبيل المثال كينغ ماستر ويمكنك إزالتها ببساطة اخواني ايضا في ما يميز هذا التطبيق ايضا عندما يقوم بالضغط على هذا إخواني يقوم بالولوج الى استوديو الصور الخاص بك طبعا ساختار اي صورة اود اختار هذه اختار اكتب اي نص اود بوضع اوكي وبدغط على اوكي اختار لون النص و ايضا لون خلفية النص كما تشاهدوني اخواني. ثم اقوم بالضغط على واختر اي جزء في, في هذه الصورة وابد ازالته طبعا. طبعا ان اردت ازالة هذا المقطع من الصورة. ثم اقوم بالضغط على اوكي في على الصورة طبعا. وانت قمت بازالتها. طريقة وضع او يمكنك وضع اي صورة مكان هذا المقطع الذي قمت بقطعه قم بالضغط على هذا الزر ثم اي صورة وضعها هنا ايضا على سبيل المثال لوجو آه هذا التطبيق كما تشاهد اخواني قم بالضغط على اوكي مرة اخرى فالتطبيق رائعي جدا وان اعجبكم اخواني لا تبقى لنقل على زل لايك وان كنت غير مشترك وكانت هذه اول حلقة تشيدني فيها ادعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل ميزة الجرس للتوصل بجديد قناتنا فور النشر. اذا اخواني دمتم في امن الله. <تصفيق>